We are kuwasalimia ndugu msamado shekwa mkato arasadae atayaweza ndugu zangu tumombe Mungu Baba mwenyezi mbere Wa alama, ya kualama nyaso zaidi kitakayotuja sasa tunao haya mafundio yake za watu zinapokushwa kumaji yobatikio mafuta haya yana sifano mucho wetu kimyae kwa furaha ulimwa pia mtumishi wake Musa baadaye baadaye kwaona hakufanya yeye kuaji kwa kupaka mafuta jambo hili na jambo mengine nilokuu nyingine kukuza zaidi baada ya mwana wa yesu kristo kumombaatani na maji ya uzuri alimtumwa mtakatifu ambaye katika sura ya njiwa. na hapo kwa kushiriki sauti yako hije ukatangaza kuwa yeye yema nao tutekee tuna Yesu anaye. Kwa fanya hivyo kuonekana wasifu wametimiza yale ndiyo kuwa natii tariki ya kwamba Kristo atakapopata mafuta ya furaha kuliko kuanza. Na Naomba na wote wote waishi mikono ya Kristo mtakatifu. Ye Bwana tunakuumba kuyabariki na kuyatakasa katika yaliyo ulimwa. Kuya kuyajaze mvufu wa roho mtakatifu kwa uwezo wa Kristo wako. Maana krisma amepata jina hilo bye yetu basi yes, Kwa heshima mbali kulikuwa kizaba kwa sababu ya mheshimiwa chache imerudi tena kwetu jana wazi ni kwa naisha sababu taarifa za islamu zimebaa sana kwa hiyo niakuwa mheshimiwa askofu kutoka kutoka islamu ya pia na kule Dar es Salaam tunautajili wa maskofu kwa hiyo mwalimu maskofu mmoja anaenda nje kwa tofahoma na kurudi bila naenda kule na kutoa aduma na kurudi kwa hivyo katika hilo kwa maana nimefika huko kwetu naendelea kuombea na ninaomba aruje mwenye msajili kwa ya kupata ushiriki kwa ajili ya jukumu hili letu. Ni shasani tunamtaeleza usaid. Namshukuru sana ile kumwamuu na kushikamana kwa kitu katika sala Mungu ili sote wote tusikie katika jukumu la habari kwamba na sikuani tawacha chifoo eh askofu wajibu wa tani basi ndiye usaini siku ile 22 sana bila kwa sababu mambo mengine na kwa sababu yule ambaye kwa muda na kutafuta askofu mwanijali kama unashukuru leo au juzi leo mbale na kadhalika kwa hiyo mnaelewa pia yeye kama viongozi wa muda pia chembe ya kwamba asiye kufanya katika jibu sababu mtu basi muda sasa ya baraka. Kwa hiyo tukani ndani wote pamoja na shida ambazo tunazizima tunaendelea kuomba ili ipate ngati eh usipokuja usomi Mungu asikie salamu zetu asibache mno ya kwa muda wetu. Nitupeni nafasi ya ya masheria na ambazo zinakufikia. Na ni ambacho chama gani kwa pesa mabokio hasa sana ya kufanya hivyo katika mtahilisha siku hiyo pamoja na washiriki wengine katika baraka za Mungu katika hiyo ya ya na kumini wengine waidiwa ili ataka kasiwa takieni maisha mazuri kuelekea kwa Kristo kama Kristo ni msafu na atujua kwangu kama tumapata Kristo kwa saladi kadi maisha ya duniani basi katika wa Yesu Kristo kesho dawaa kwa ajili wa maji watatu kule kwa msuta wafike mbele tutakuwa na mahadhara wasikimbani kabla ya baraka lakini ingine ni hisabu hatani ya watoto wakatakatifu na wewe unatakiwa kushiriki kule kwenye coste kwa ajili ya kulekea kuandalia watoto wako mtakatifu kwa kweli baada ya samne party